یرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے ایسے ایسے خوبصورت مقامات انسان کے لیے تخلیق کیے ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ سالانہ بنیادوں پر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ خوبصورت ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر فائیو ناروے دوستوں ناروے تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع کلومیٹر پر محیط ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے یہاں کی آبادی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوشحال گردانی جاتی ہے اور اس کے گرد و نواح میں ایسے پیارے پیارے پہاڑ اور قدرتی مناظر پائے جاتے ہیں کہ ہنی مون کے لیے بہت سارے کپل یہاں کا رخ کرتے ہیں اس کا کیپٹل اوسلو ہے اور یہاں پر سرکاری زبان بوکمول سامی زبانیں نینوشک اور نیوین بولی جاتی ہے دوستو اس کی آبادی پانچ کروڑ چھتیس لاکھ سات سو اسی ہے آج سے اٹھارہ ہزار سال پہلے نارڈک کا پورا حصہ برف سے ڈھکا ہوا تھا جو گلیشیئر کی صورت میں تھا اور تقریباً دس ہزار سال قبل مسیح درجہ حرارت میں جب تبدیلی واقع ہونا شروع ہوئی تو برف بھی پگل گئی اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناروے دنیا کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے نمبر فور مالدیب دوستوں باضابطہ نام جمبوریا مالدیب ہے جو جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے اور یہ پہرے ہند میں واقع ہے یہ بھارت کے جزائر نقادیپ کے جنوب میں جبکہ سری لنکا سے تقریباً سات سو کلو یعنی چار سو پینتیس میل جنوب مغرب میں واقع ہے 26 مرجانی چٹانیں ایک ایسے خطے کو تشکیل دیتی ہیں جو 1192 چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے دوستو اس میں تقریباً دو جزیرے ایسے ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے مالدیب کا دارالحکومت مالے ہے جہاں پورے ملک کی 80% آبادی قیام پذیر ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور مالدیب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ ہالیڈیز کے لیے جانا چاہیں تو آپ کا خرچہ بہت ہی کم ہوگا لیکن دوستو ایک بری خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت جلد مالدیب دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سی لیول ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے نمبر تھری سوئٹزرلینڈ دوستوں سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ الپس کی خوبصورت وادیوں اور دوسری طرف ایورا کی اونچی نیچی پہاڑیوں میں واقع ہے یہ ملک 21,265 مربع کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 15,940 مربع میل رقبے پر محیط ہے زیادہ تر علاقہ ایلپس کے خوش منظر پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے ملک کی مجموعی آبادی دو ہزار کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً آٹھ ملین یعنی اسی لاکھ ہے دوستو سوئٹزر لینڈ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں جو کپل سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہنی مون کے لیے ہمیشہ سوئٹزر لینڈ ہی جاتے ہیں اور اگر آپ نے کسی ملک کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تو آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی یوں لگتا ہے کہ میں تو سوئٹزر لینڈ آ گیا دوستو سوئٹزر لینڈ فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے خوشحال ممالک میں شمار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور یہاں کی معیشت بھی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے زیورخ اور جنیوا جیسے بین الاقوامی شہرت کے حامل شہروں کو ملکی معیشت میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور آپ یہاں کا ٹور بھی کر سکتے ہیں نمبر ٹو آئس لینڈ دوستوں آئس لینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئس لینڈ یعنی کے ڈیموکریٹک ریپبلک آف آئس لینڈ ہے دوستوں جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنی خوبصورت چٹانیں اتنے خوبصورت پہاڑ اور ایسے سبزہ تخلیق کیے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں دوستوں اس ملک کی آبادی تقریباً اکتیس ہے یعنی تقریباً 3.1 پوائنٹ ملین اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے وسطی اٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی بڑے پیمانے پر متحرک ہے اور اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سالانہ بنیادوں پر جو ٹور کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک میں مزے فیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ گیم آف تھرونس جو دنیا کا ایک نہایت سکسیسفل اور مشہور ترین سیزن ہے اس کا بہت سارا حصہ جس میں وائٹ کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے وہ یہی پر شوٹ کیا گیا ہے نمبر اسکاٹ لینڈ دوستو یہ دوستڈ کنگڈم کا ایک رکن ملک ہے یہ ملک برطانوی جزیرے کے شمالی ایک تہائی حصے پر واقع ہے اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یو کے کا باقاعدہ ویزا ہونا چاہیے دوستینڈ جو مل کر اسکاٹ لینڈ کو بناتے ہیں ان کی تعداد 790 ہے یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ایڈن برا اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت اور دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک ہے اور ایڈن برا کو ماضی میں اسکاٹ لینڈ کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی لیکن اب گلاسگو اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر بہت سارے ایسے ٹورسٹ بھی آتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے چھوٹے ممالک سے ہوتا ہے پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد اسکاٹ لینڈ شفٹ ہو چکی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سارے ڈرامے اسکاٹ لینڈ کے اندر شوٹ ہوئے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے بل پر کلک کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت اللہ حافظ